Berkaitan pembahagian daging korban, yang pertama sekali daging korban ini sunat untuk kita makan. Bagi orang yang berkorban, caranya adalah korban yang sunat. Adapun korban yang wajib, orang yang bernazar maka dia tidak dibolehkan untuk makan daging korban. Adapun pembahagiannya adalah dia disunatkan beri secara mentah. Maknanya daging korban tu kita bagi secara mentah bukan yang telah dimasak. Berbeza dengan akikah. Akikah kita masak baru kita bagi orang.